السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكو بوينت برزنتيشنز هنقدم النهاردة مشروع جديد المشروع بتاعنا بعنوان اللوحات المعلقة اول حاجة هنعملها هنروح لقيمة Insert نضيف شريحة جديدة ونغير الباك جراوند بتاعتها نخليها تدرج بالشكل ده بعد كده هنروح مره تانيه لقائمه insert وندرج شكل المربع أو المستطيل قائم الزوايا هنشيل من قايمة شيب اوت هنشيل الخطوط الخارجية وبعد كده هنروح لفورمات شيب هنخليها تدرج هنحط هنا نقطتين زيادة أو هنضيف نقطتين مجرد بس إنك تضغط بالماوس هتظهر معاك النقطة الجديدة النقطة دي هنخليها عند 15 والنقطة الثانية هنخليها عند خمسة 85 النقطتين اللي في الداخل هنخليهم باللون الابيض النقطتين اللي في الخارج هنخليهم باللون الرصاصي الشكل اللي قدامنا ده بعد كده هنروح لقائمة insert مرة تانية ونضيف شكل مستطيل تاني بس اصغر من المستطيل الاول برضه هنشيل الاوت لاين دلوقتي عايزين نحط المستطيلين دول فوق بعض هتحدد المستطيلين بالضغط على كنترول بعدين نروح للمحاذاه نخليها تو سنتر بالشكل اللي قدامنا ده نحدد الشكل الصغير ونخليه باللون الرصاصي الغامق نروح للشادو نخليها بالشكل اللي قدامنا ده دي اول حاجة هنعملها بعد كده هنروح مرة تانية لقيمة انسيرت لاشكال نختار المراضي المستطيل اللي فيه زوايا دائرية نرسم مستطيل بالشكل ده نعدل الزوايا هنغير الالوان ممكن نعمله باللون الاحمر وهنا نعمل درجات اللون الاحمر بس احمر خفيف يظهر عندي التدرج بالشكل ده هننزل على اللاين line برضو هنخليه تدرج نقطتين بس نقطتين نخليها باللون الاحمر باللون الابيض والنقطة التانية نخليها باللون الاحمر وهنزود حجم الخط هنخليه اتنين، الشكل اللي قدامنا ده، نحدد الشكل ده وهنروح هنا للشادو وهنعمل له reflection او انعكاس، الشكل ده ممكن نغير بعد كده هنروح لقيمه انسيرت مره تانيه وندرج دايره واحنا بنرسم الدايره هنضغط على زرار الشيفت بالشكل ده نرسم دايره صغيره الدايره دي هنحطها هنا في منتصف الشكل بعد كده خلي بالك من الخطوه دي هنحدد الشكل ده الاول وتضغط على كنترول وتحدد الدايره بعدين نروح للميرج shapes ونختار SURSTRACT كده الشكل بتاعنا بقى جاهز بالشكل اللي قدامك ده هناخد الشكل ده ونكرره معانا اكتر من مرة على حسب العدد اللي انت عايزه بالضغط على CTRL D نخلي شكلين ورا وشكلين قدام او اشكال قدام نحدد الاشكال كلها ونروح للمحاذاة بتاعتنا ونخليها بالشكل ده عشان يبقى التباعد بينهم متساوي دلوقتي هنغير الالوان كده عدلنا الالوان كلها بتاع الاشكال بتاعتنا كلها هنروح تاني لقايمه انسيرت ونضيف مربع الزوايا الدائريه بالشكل ده خليه نو no اوت خليه باللون الابيض بعدين نعمله نسخة نصغر المربع ده شوية بعدين تحدد الشكلين وتعمل لهم محاذاة تضغط على الشكل ده وتروح لقيمة هوم وفي هنا نسخ الفورمات وتحطها هنا بالشكل ده بس هتروح تشيل الانعكاس بتاعه فاصبح عندي بالشكل ده ممكن نكبره شوية هناخد الشكل ده هنحدد الشكلين الشكل ده والشكل ده وهنعمل Ctrl G أو جروب من الماوس بالشكل ده عشان الشكلين يتحدوا مع بعض بعدين هنعمل Ctrl D نحط الشكل الثاني هنا الشكل ده نفك الجروب بتاعه ctrl shift G هننسخ برضو الشكل ده بعدين نرجع نشيل الانعكاس بتاعهم ونرجع مرة تانية نحدد الجزء ده نعمل له جروب طبعا جروب زي ما قلنا كنترول جي دلوقتي هنروح لقائمة انسيرت مرة تانية ونحدد من الاشكال الخط المستقيم وتيجى عند النقطة هنا اللي ظهرت تبدأ ترسم خط ترس... تضغط على زرار الشفت وانت بترسم عشان يطلع معك الخط مستقيم وتوصله لحد المستطيل تحت عن النقطة اللي برا تنسخه كنترول د مش الشكل اللي قدام ده هنروح دلوقتي لقائمه انسيرت مره تانيه وهنختار الشكل ده هتحدد النقطه كده بعدين تضغط مره بعدين تلف تضغط مرتين برضو باللون الاسود ودي هنعمل لها Ctrl-D هنعملها Ctrl لها Rotate بالشكل ده نحدد الجزء الاخير ونعمله Send to Back بعد كده هنرجع لقيمة Insert مرة تانية نختار نفس الشكل تاني تبدأ من هنا برضه تضغط نقطة والتانية والثالثه مرتين شيب اوت لاين شيب فل نخليه نو فل والاوت لاين نفس الاوت لاين بتاعنا هيظهر عندك بالشكل ده بعد كده هتاخد الجزء ده تحدده تعمل له كنترول دي تبدأ تحركه على الجزء الثاني نحدد الجزء الصغير ونعمله send to back نفس الحكاية كده الخمس اشكال بقوا جاهزين زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هنروح ل تكست بوكس واقدر اكتب هنا النص اللي انا محتاجه ده بالنسبة للكتاب لو عايز تضيف بقى بعض الأشكال أو في أوفيس 365 بيتاح لك إنك من قائمة انسيرت تضيف أيكونز شوف أنت المجال اللي شغال عليه تقدر من خلال المجال بتاعك تختار يعني في الأديوكيشن هنا أقدر أضيف أشكال دلوقتي نحدد كل الشكل ده ونعمله ctrl G نحدد كل الشكل ده وبرضه ctrl G كده احنا خلصنا الديزاين بتاعنا باقي بس ان احنا نعمل الانيميشن نختار الشكل الاول ونروح للانيميشن ونعملها فلاي ان ونخليها من جهات اليمين او اليسار ونخليها هنا ديتين هي ثانيتين اسف والبونس اند هنا نخليها نص زي ما احنا شايفين كده بعدين ننسخ الفورمات بتاعتنا الأنيميشن نحطها على الشكل اللي بعده وننسخها للشكل التالت ننسخها للشكل الرابع وننسخها كمان مرة للشكل الأخير كده أصبح العرض بتاعنا جاهز بالشكل اللي قدامنا ده